السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اليوم لاند كروزر ربع 2021 وارد بازرع فل كامل رفارف وونش وديفلوك وبخمسة ألوان السيارات بالمحرك المعتاد بنزين v 6 وسعته 4000 سي سي بقوة 228 حصان وعزم 360 نيوتن الواجهة بأنوار هالوجين وونش كهربائي والشكل الجانبي برفارف وإطارات عريضة والجنوط المنيوم مقاس 16 إنش المرايا ومقابض الأبواب كروم وخط من الكروم فوق النوافذ الأنوار الخلفية هالوجين والصدام بهوك خلفي والنوافذ الخلفية محاطة بالكروم نشوف الشكل الداخلي النوافذ كهربائية التحكم بالمرايا المقاعد قماش ويدوية المقود جلد وبتخشيبه وهذا الطبلون بمؤشر قياس البنزين والحرارة ديفلوك خلفي وأمامي مع خلفي وقياس ضغط الإطارات النظام الصوتي بمنفذ USB او اكس المكيف عادي تسخين الزجاج الخلفي ومانع الانزلاق حامل أكواب والجير يدوي بخمس سرعات وهذا مساحة تخزين الدرج بفتحة تبريد وهذا المفتاح بريموت للفتح والإغلاق استهلاك البنزين تمشيك 7.7 كيلو متر باللتر الواحد. السيارات متواجدة في البحرين السيارات والعنوان وأرقام التواصل في وصف الفيديو. لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.